Két éve kezdtem el az anamédiát programot, körülbelül a Nanomé és sok ráétszülete Pécsével, és én azóta nagyon szerettem ebbe az egész programba, mert azóta rendszeresen csinálom a céggyakorlatokat is. Egy évvel a gyakorlások után kezdtem el egyéni órákra is járni, ami körülbelül most már egy éve csinálom az egyéni órákat és haver rendszerességgel nagyon-nagyon hát sok változást hozott az életembe, úgy érzem. Tehát azóta teljes 18 fokos fordulat, hogy gyakorlatilag egy, az életmúltban, táplálkozásban, mozgásban, hát őről kezdek úgy, úgy felerősítménybe. Tehát nagyon nagyon elbústú, nyújt ember volt a lenni, Azóta, hogy lettem, rendszeresen sportolok. Nem tudom, mondjak mondjuk, tehát mm -hmm. fantasztikus érvényt ad nekem ez az egész program hogy a csodát, tehát az uh -huh. Esetleg fizikai szinten változást észtelni? Fogyás, vagy átalakult a tested? Uh, hát valamilyen nehezen fogyom, de, de igen, hát ugye, a, ugye mentálisan is meg, meg fizikálisan is erősödöm. Uh -huh. Hát minden jelentős erősítés van. Jó. Változott esetleg az élethelyzetetben valami? Hát egy kicsit úgy érzem, hogy már, már tudom kicsit máshogy kezelni a dolgokat. Hát nem azon a görcsös évekvitter, amit értem, amit nem talán egy kicsit másképp el a dolgokat.